Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для 59-річного Миколи Бондаря розпочалася п'ята війна, у котрій чоловік бере участь. З квітня місяця чоловік не передавив у складі територіальної оборони. Проти нас воював спецназ, каже Микола Бондар. 87-му по 89-й я служив в підрозділах Збройних сіл Советського Союзу, і зараз, на жаль, під Богородицьким мені Прийшлося зустрітися з тими, хто тоді служили теж. Зі мною разом, вони розказують, що вони там голі-босі і не навчені нічому, то там десь до 100 тисяч доларів на кожному з них в ді. то тільки екіпіровки і снаряги. І вона е, не російського виробництва. Чинили спротив спротивнику, котрий перевищує чисельністю у чотири рази, розповідає Микола Бондар. Але при тому всьому, от, та сама тероборона, е, там 9 чоловік чинили спротив, 40 е, піхотинцями, які мали певний рівень, набагато кращий рівень і великий досвід війни. В результаті у них є двохсоті, у них є трьохсоті, скоріше всього. І, і, в результаті вони потім не захотіли більше лісти на цю позицію. За словами Миколи, важкі бої були 9 травня біли села Богородицького, кордон Донецької і Харківських областей. Тоді виконував обов'язки командира взводу. Його вже немає, на правду, як села. Його зруйнували москалі, до речі, разом з церквою. І люди, які там проживали ще недавно, ну, як правило, прихожани московського патріархата з промитими мозгами, Тепер оцінюють справжній русський мір. Там в мене є загиблий побратим, Темець Микола, О, і, ну, а в них десь підтверджених було вісім двохсотих. – Проти нас у тому бою воювали виключно офіцери, каже Микола. – Від полковника, щоб ви розуміли, самий молодший старший лейтенант, і це спецпризначенці, які гарно екіпіровані, гарно вишколені. Краснодарський спецназ, і ну, в тому бою мені там, пощастило кільканадцять разів. На самому початку, коли до нас підкралися і снайпера почали працювати, це фактично другий постріл, і в мене був двохсотий. А далі, 12 годин бою, у мене пробита була каска, кусок чуба лишилося. В казці ну, Бог сказав, що я ще треба. За словами Миколи Бондаря, нині після кульового поранення в шию і контузії лікується в одному з медичних закладів області. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.